يا الاخ محمد رشيد فليتفضل مشكور. <تصفيق> <تصفيق> ليه هذه الالتفاته التي, التي قدموها لنا في الحقيقه احنا هذا العمل المنتظر هو تطوعي ومبادره شخصيه بمساعدة مجموعه من اهل مدينه سواء داخل المدينة أو في